सरस्वती गुरु बिन मिले ना ज्ञान जल बिन उतरे ना प्रभु ने छापरणी आरती तो हम दिन ठिकेना प्राण સરસ સ્ને પાસરાધ ઓ સુષભુજ કરો ને સાઈ સર ઓ શુષ બુજ કરો ને સહાય गुणपति गुण आगे रहो दास आम सजा सर्वदा समर्था जी जी आमा आज भी घर नए એ, આપણા સમાજની અંદર જેમનું ઉજળું નામ સુરતની અંદર બાબાજી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ના જે પ્રમુખ અને આજે સાહિત્યના રૂપમાં મને સમાજમાં મેળ્યા છે એવા બાપા ગોહિલ ને જોરદાર આજે હોય નાની એકલ બધું દાતર હાશું હોર ભણે તમે ખુબ આનંદ આવ્યો છે આપણા કામ ની અંદર એક આવી ગયા છે મજા બોગુ કરી અને બધા પરિચય આપણા ગામના બે ગોહિલ હોય હવે ક્યાં લેવા જવું પડે એટલે ખાસ મારી વિનંતી છૂટાની વ્યવસ્થા છે એટલે યથાશક્તિ ફૂલની તો ફૂલની પાખડી આપી અને વરજો જે કઈ તમામ રકમ થશે એ તમામ રકમ આપણે અહીંયા સમાજના કાર્ય માટે આપણે વપરાવાની છે ભજાજીના કાર્ય માટે એટલે ગજન ગણપતિ બાપાને યાદ કરું પછી તમને મોજ આવે એ જે રાહડા સૂર્યના માતાજીનો ભાવ તમને લોકગીત તમને મોજ આવે એવો આજ આપણે આનંદ કરવાનો છે થોડાક પાવરની તકલીફ છે અને બીજા નંબરમાં આજ રાયડું એટલી બધી નાખી મને થોડીક તકલીફ છે પણ સ્વન કરી લીધું બધા કુંભ ઘડું ભરી મેળ સામ આમાં કુંભ ઘડલો ભરી મારો સાહેબ શંભર ઉજેલા ઉજ ડેના आलो मारा साधुरा आलो मारा भगतो आलो बदो भोजाजी परिवार आज गणेश भगत तुम आलो गणेश भगत કાર્યક્રમ છે આપણે ઉજળો કર્યો હજી પણ વર્ષો સુધી આપણે આ ઇતિહાસ માટે મોઠા નો નામ સાથે ભોજન થી આપણે એટલી વિનંતી કરી કાર્યક્રમ તપાસ આવતીકાલ પસાર મા મારે એક વસ્તુ ખાસ હોય તમારો ગડકાર એટલે એનો ગોળાઈ a <laughs> બાપુ tera naam chale naam jai naam bole naam jole naam હા Oh, uh oh -huh.